Динаміка рівноваги, пояснює автор виставки з такою назвою, це не про фізичний стан, це про емоції, які, каже він, завжди намагається зрозуміти. Це насправді не такі далекі поняття. Ми всі рухаємося, ми всі шукаємо ну, якихось своїх досягнень. І в той же самий момент, щоб людина не захопила себе і не втратила контроль над своїм життям, вона має знаходитись рівновазі. Пошук себе і формування особистості – емоційно складний процес, говорить художник. Саме тому, пояснює, на полотнах переважають червоні й багряні кольори та лінії, які, за словами Вадима Пещерського, найкраще виражають людські переживання та передають рух живої енергії. Автор говорить, вбачає динаміку у всьому, в тім числі і в рівновазі, до якої всі прагнуть. У мене був шестирічний такий період емоцій от неоднозначних яких я намагався зрозуміти, тобто врівноважити себе. Мені було завжди цікаво, чому люди так чи інакше себе поводять. Саме почуття додає художник, надихають його на творчість. На виставці, зі слів автора, його роботи 21-го року та кілька двадцятого. Полотна для цієї виставки каже, обирав із двох різних серій, але об'єднаних однією ідеєю. Художниця Надія Борецька, мати Вадима Пішерського, розповідає, планувала влаштувати спільну експозицію, бо, каже, хвилювалася за дебют свого сина, та на відкритті зрозуміла, що вчинила правильно. У мене аж голос тремтить. Це було стрибок в невідомість, і подивіться, що ми побачимо. Це все світ. У тут нічого не підва. Ні мені, ні вам, ні йому. Це з нами говорить космос. Звичайно, що я щаслива, звичайно, що я дочекалася. Грандіозний день. Художник Радімір Міляр говорить, творчість Вадима Піщарського його вразила самобутністю. Це направлення, Це направлення воно з орієнтацією на анатомію німецьку. Особливо руки дуже виразно передають внутрішній стан, напругу певну, можливо, творчу напругу. Але я б ще сказав, що ці роботи глибоко психологічні Щось таке на рівні внутрішнього конфлікту, пошуку. Крім полотен, на експозиції представлені і об'ємні металопластикові скульптури, виконані технікою слюсарства. Їх, говорить автор, він створив за місяць, щоб більше заповнити мистецький простір. Виставка Вадима Піщарського в обласному художньому музеї триватиме до 19 листопада. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.